Yes. Jeg ja, man skal flytte ud eller det skal man så gøre? Så der er nogle vigtige overvejelser når man flytter til udlandet Det som vi kan tale om her, det er primært når man skal have sin sit indbo eller sin flytteguds Og der er nogle forskellige muligheder som man, man overvejer Det så mange de vælger at gøre, det er at benytte sig af et flyttefirma Et flyttefirma de er karakteriseret ved at de typisk kommer og pakker din vare, din gods. Hjemme hos dig selv, de pakker tingene fint i kasserne. Det er typisk 2, 3 eller fire mænd der kommer og gør det. Får pakket dit og forstår for alle papirerne, og få sendt dit gus frem til der hvor du skal hen. Derudover når det kommer frem, så bliver det typisk indfortoldet og leveret og pakket ud for dig. Og det er sådan en rigtig fin white glove løsning, som så til gengæld også typisk er meget kostbar. Hvis hvad? Man... hvad kan man så gøre for at spare nogle penge? Ja det er det, hvis man selv skal stå for at betale for det, så er det er en god idé ligesom, at overveje, hvad det er for forskellige muligheder man har. En af de muligheder, man har, det er, hvis man selv har tid til at stå for selve pakningen, så kan man spare rigtig, rigtig mange penge. For så vil man faktisk ofte kunne sende godset som almindelig gods, uden man nødvendigvis har et flyttefirma indover. Det kræver jo, at man et har tid til at pakke godset ordentligt, og man kan pakket det. Man skal købe nogle materialer ind til det. Pakkematerialer, flyttekasser og alt den slags. Og udover det, så kræver det, at efterhånden som man pakker sin varer, at så holder man styr på, hvad det er, man putter i hvilke kasser, og hvor man pakker det. Således at når godset skal indfortålles, så kan tollerne stadigvæk gå ind og kigge på ens pakkeliste og vurdere, hvorvidt de skal inspicere det her gods eller ej. Så det er et godt spørgsmål. Altså, hvad koster det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det afhænger selvfølgelig meget af, hvor man skal flytte hen, og hvor meget man skal flytte. Men sådan en god tommelfingerregel er, at hvis du har en, lad os sige, en to- eller trevalgtslejlighed, så kan du nok have alle dit i en 20 container. Og en 20 container med flytteguds, hvis du sammenligner den med, hvad det vil koste at, at få et flyttefirma til at flytte det, så skal man nok regne med, at man kan spare en 60-70% i hvert fald, hvis man vælger at stå for de her praktiske ting selv. Hvis jeg skal flytte til USA, hvad koster det så i kroner ja? Hvis du skal flytte til USA, og du har der svaret til en 20 fods container, så skal du nok regne med, at det koster dig i stedet mellem 40 og 50.000 kroner. Hvis du selv kan stå for at pakke containeren, og selv kan stå for at lave de dokumenter, øh, som netop er en pakkeliste, som dokumenterer, hvor godset skal fra og til, hvad der er pakket, hvordan det er pakket, og hvad værdien af det gods det er. Så, så er der gode penge at spare. Og hvis jeg slet ikke gider at lave noget? Hvis du slet ikke gider lave noget, så tager du fat på et, øh, et flyttefirma Og øh, der findes masser af dem, der starter man sådan lidt bare fra en ende af på Google Og øh, så vil jeg nok tro, du skal regne med, at en flytning koster til USA For den her størrelse, i hvert fald 150.000 kroner og op efter ja, der Er der slet måde, man kan spare penge på det? På. Hvis du bruger et flyttefirma? Ja Det er der ikke faktisk øh, Årsagen til det, det er, at flyttefirmaer de, øh, ligger meget væk på, at de selv pakker varerne det betyder, at de har rigtig, rigtig meget manuelt arbejde. De har nogle folk stående ude hos der, som tager hver enkelt glas ud fra dit skab og ruller det ind i, i papir og lægger det ned i, i flyttekassen for dig. Så derfor så er der rigtig rigtig meget arbejde forbundet med det. Og det er selvfølgelig også derfor, der er så meget mere omkostningstungt. Det andet, der er årsagen til, at de vælger at gøre det, det er fordi, de gerne selv vil stå for at registrere i hver enkelt kasse, hvad det er, der er pakket. Og det gør de både fordi de gerne at de skal stå for, for indførsel og fortolkning af godset, men også fordi at, at det har de brug for til, til forsikring på et senere tidspunkt. Er der nogle regler, jeg skal til højt for, hvis jeg skal flytte til udlandet? Det er der bestemt, og de regler de varierer afhængig af, hvor du skal flytte hen. Som oftest er det således at, at flytte gods personlige ejendel, hvor man ikke selv har godset med, det vil sige typisk hvis man sender det afsted med en qr eller med en container eller lignende. Øhm, der er, Selve flyttegudset er normalt øh, tolvfrit, så det vil sige det bliver importeret uden nogen kommerciel værdi. Øhm, dog er der nogle krav til at man typisk selv skal rent faktisk flytte og udfylde nogle formularer i forbindelse med det, hvor du ofte skal Dokumentere hvem du er, blandt andet med en kopi af et pas, og udover det vil der typisk være nogle lokale flytteformularer, som skal udfyldes, som dokumenterer hvilken adresse du flytter til, hvor langt dit ophold er, hvor du flytter fra og den slags. Så det afhænger af det enkelte land, hvordan og hvorledes det skal gøres. Hvis jeg skal udstationeres med min virksomhed, er der sådan nogle særlige ting, jeg skal tilhørt for? Hvis du udstationerer med en virksomhed, så afhænger det meget af, hvor, hvor velkendt den virksomhed er, eller hvor ofte den udstationerer folk, hvor meget erfaring de har med at gøre det. Øh, typisk har større virksomheder, som tit udstationerer folk, god erfaring med at flytte folk rundt omkring i verden, og de vil typisk kunne være behjælpelige med rigtig, rigtig mange af de ting her. Øh, de vil typisk også stille krav om, man bruger et flyttefirma, fordi så kan det være, at deres egen forsikring gælder frem for en speditørs eller et flyttefirmas forsikring. Så der vil være rigtig, rigtig mange ting at hjælpe med. Er det en mindre virksomhed, som ikke flytter folk rundt omkring i verden så tit, så er det tit, at man selv kommer til at finde ud af, hvad den bedste løsning er. Det kan være, at man får et budget for, hvad man skal flytte for, og så inden for det budget man må man finde ud af, hvor meget man kan tage med eller ikke kan tage med. Der vil også typisk være i virksomheder, vil typisk have en eller anden politik omkring, hvad man må tage med og hvad man ikke må tage med. Det kunne være, at man ikke må tage et automobil med for eksempel, fordi køretøjer nu engang har en helt anden proces for, når de skal indregistreres i fremmede lande og den slags. Så der kan være nogle regler omkring det.